تو آپ اس کے اندر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ میڈیکل کی یونیورسٹی ہے یہاں پہ زیادہ ویٹرنری एनिमल साइंस डी वी एम और फार्मेसी पोल्ट्री साइंस तो ये प्रोग्राम के लिए ये बहुत ही जो मशहूर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में शुमार होती है तो इस वीडियो में के अंदर हम देखने वाले है कि हमने इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो सीवास डॉट ई डी यू डॉट पी के एडमिशन पे चले जाना है और अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है में पे क्लिक तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तो यहाँ से हम यहाँ से पहले अंडर ग्रेजुएट एडमिशन नोटिस देख लेते हैं फैकल्टी ऑफ Veterinary Science, DVM, वो इसकी लास्ट डेट है तो हम इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे है तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन नाव का जो एक बटन नजर आ रहा है आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ से سب سے پہلے آپ نے سی این آئی سی پرس نیم لاسٹ نیم ای میل فون نمبر پاسورڈ لکھ کے آپ نے جو رجسٹر ہو جانا ہے رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ایک اکاؤنٹ بن جائے گا تو رجسٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے لاگ ان ہو جانا ہے لاگ ان اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا ہے لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن پہ آ جانا ہے جیسے ہی آپ اپلیکیشن کے آئیں گے تو وہ وہاں پہ آپ کی پرسنل انفارمیشن مانگیں گے آپ کی لاسٹ ڈگری کیا ہے آپ کا فسٹ لاسٹ نیم سی این آئی فون نمبر اور ای میل تو یہ لکھنے کے بعد آپ کی جو ایپلیکیشن ہے وہ کریٹ ہو جائے گی ایپلیکیشن کریٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ یہاں آپ کی وہ اپلیکیشن آ جائے گی نیم فادر نیم سی این اور یہاں سے آپ نے اپنی جو ایک ایمیج لگا لینی ہے ایمیج صرف جے پی جی فائل میں ہونی چاہیے تو وہ بھی امیج یہاں پہ سلیکٹ ہوگی اور یہ آپ کی ایک اپلیکیشن ہے اور یہاں سے آپ نے अपना प्रोग्राम चूज करना है किस प्रोग्राम में अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं बी 4 फोर ईयर बी एस फिफ्थ सेमेस्टर जो है और यहां से आपने एड करके अपना अकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो आपने यहाँ पे आपने लिखना है बोर्ड ने मेट्रिक और इंटरमीडिएट का अगर आप बी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आप फाइव सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं बी एस सेमेस्टर में تو آپ جو پہلے چار سمیسٹر ہیں ان کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی یہاں پہ لکھیں گے ان کی سی جی پی لکھیں گے یونیورسٹی نیم لکھیں گے اگر آپ بی ایس پروگرام کے لیے ہی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو دین آپ انٹر تک لکھیں اور یہاں پہ آپ اس کو جب آپ سبمٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ جو سی این ایس کی فرنٹ سائڈ ہے اور بیک سائڈ ہے وہ آپ یہاں پہ اپنی جو سبمٹ کروائیں گے سبمٹ کروانے کے بعد یہاں سے آپ اپنا جو چلان ڈاؤن कर کر لیں की سی اور فرنٹ سائڈ آپ نے یہاں سے اٹیچ کرنی ہے سی این اے سی کی فرنٹ آپ کو جو سبمٹ کرنا ہے تو یہ تھا اس کا پروسیجر سی یو آس میں آن لائن اپلائی کرنے کا تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تھینک یو